بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کا مطالعہ کا ہم صورت البقرا کا اسٹارٹ ہم کر چکے ہیں اور اس میں ہم جو آیت نمبر 1239 کا مطالعہ تو آپ کر چکے ہیں اب اس سے اگلا موضوع جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے اب نیچر یہ ہے قرآن مجید کی آیات بلکہ پوری صورت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک لیکچر ہوتا ہے تو یہ اسی کی ڈیٹیل ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جن لوگوں تک دعوت پہنچی ہے تو ان کے بارے میں ارشادات ہیں اب دیکھیے صورت البقرہ کے اندر اب ایک یہ پورا ٹاپک ہے قدیم امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یعنی کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیل ہی امت مسلمہ تھی اور وہ بہت سارے اللہ تعالیٰ کے ارشادات احکامات اور ایمان کے بھی بہت سی چیزوں سے دور ہو گئے تھے تو پھر ایک آخری ٹائم پر اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کی دعوت پہنچی تو اسی کی ڈیٹیل آپ پڑھیں گے اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا اب دیکھیے کہ خاص طور پر یہ دیکھ لیجئے کہ موضوع جو آیت ون ٹو جو ہے یہ کتاب ہدایت کا تعارف کہ یہ قرآن کیا ہے کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کے لیے انسانیت کیسے شروع ہوئی اور اس کے تفصیلات ہیں تو یہ تو تھا اب یہ جو آیات جس کا اب ہم مطالعہ کرنے لگے ہیں فورٹی ٹو ون تھرٹی تھری آیات کی تو اس میں قدیم امت مسلمہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس میں کیا کیا ہے پہلے تعارف آئے گا پھر بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے لیے اسی دنیا میں جزا و سزا کا قانون اب یہ کیا چیز ہے اس کی ڈیٹیل میں عرض کروں گا بھی اور پھر بنی اسرائیل کی تاریخ میں جزا و کا یہ عمل کیسے ہوا ہے اور پھر بنی اسرائیل کے لیے جو سوالات کے جوابات ہیں جو ان کے کوشچنز ہیں اس کے آنسرس اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں تو یہ ایک پورا لیکچر جو اللہ تعالیٰ کا یہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہے اب ان پہ کیوں ٹارگیٹ کیا گیا اس لیے کہ وہی پرانی امت مسلمہ تھی تو اس پہ تھی اس کے بعد پھر اگلا جو حصہ ہے وہ نئی امت مسلمہ جو ہم لوگ ہیں تو آپ کے لیے اپائنٹمنٹ اور پھر نئی بنی اسرائیل کی ریٹائرمنٹ کا یہ وہ کم ہے ون ٹوئنٹی فور اور پھر اس کے بعد پھر 142 فورٹی 286 میں نئی امت مسلمہ کا نفس یعنی ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ شریعت کے کیا کیا پالیسیز اینڈ پروسیجرز اور جاب ڈسکرپشن کیا ہے امت مسلمہ کی تو یہ ہے تو اس کا آپ کریں گے تو یہ پوری صورت البقرہ کی یہاں پہ ہو جائے گی تو اب دیکھتے ہیں کہ اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کہ بالکل اسٹارٹ میں تعارف بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی سرائی لذکر و نعمتی اللہ عنعت علیکم و اوف بے احدی اوفی بےحدی کم اَََ فرحب قرآن تمہارے لیے یہی ہدایت لے کر آیا ہے اس لیے اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی اور میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور مجھی سے خبردار رہنا اب یہ سوال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ بنی سرایل پہ تو بات ہے تو اس کا ہم سے کیا تعلق ہے اصل میں یہ پرانی امت مسلمہ تھی تو ان کے اندر اللہ اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے اچھا اب جو غلطیاں انہوں نے کی ہم بھی کر سکتے ہیں ایسے تو اس لیے یہ بچنے کے لیے یہ آپ کو اس لیے یہ دیا گیا بھی اس میں ہم نے بچنا ان چیزوں سے تو جیسا کہ بنی اسرائیل کے لیے کہ یہ قرآن ہدایت کے لئے پھر فرمایا کہ وہ آنو بیما ان مصدق و اولا کا فرم بھی ولا تشددی سمن کلی لویا یا اور اس قرآن پر ایمان لاؤ اور میں نے اس چیز کو تصدیق میں اتارا ہے جو تمہارے پاس ہے اور سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ ہو جانا اور تھوڑی قیمت کے عوض میری آیتوں کو نہ بیچ لینا اور میری ہی غضب سے بچو ولا تل بس الحق کا بلباطلی وطق تم الحق قَن تم اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ یہ حق کو چھپانے کی کوشش ہے اور جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش نہ کرنا اب اس کا مطلب کیا اس کے لیے آپ کو پورے بنی اسرائیل کی اس ہسٹری کا ذرا معلوم کرنا پڑے گا تبھی یہ ہوگا تو یہ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ السلام کی امت کی تاریخ ہے اور یہ اس کا ٹائم ہے 2000 تھاؤزینڈ 20 بی سی بی سی کا مطلب ہے بفور کریسنٹ یعنی حضرت عیسیٰ اسلام سے دو ہزار سال پہلے تو اس کو آج سے آپ کیلکولیٹ کر لیں آج کل 2019 ہے تو 2019 تھاؤزینڈ نائنٹین پلس ٹو آپ ایڈ کر لیں تو 4019 اتنے سال پہلے کا یہ واقعہ اور وہاں سے لے کے سکس ہنڈریڈ سی ای تک کا واقعہ اب یہ سکس ہنڈریڈ سی ای میں یعنی یہ نارمل اس کا آپ کا ٹائم جو ہے وہ کلیئر ہو گیا تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ ٹو تھاؤزینڈ سکس ہنڈریڈ ایئرس کا یہ بنی اسرائیل کی ہسٹری ہے اور سکس ہنڈریڈ میں کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی دعوت اس کے آس پاس وہ پھیلنی شروع ہوئی آپ دیکھتے ہیں اس میں کیا اہم واقعات تھے ایک بیسک میں عرض کروں گا پوری ڈیٹیل میں نہیں آؤں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلّۃ السلام کی دعوت جو ہے وہ اپنی قوم جو کہ عراق کا تھا نمرود جو بادشاہ تھا اس پر اتمام حجت ہوئی اتمام حجت کا مطلب ہے کہ بعض اتنی کلیئر کر دینا کہ اگلے کو خود پتہ چل جائے کہ واقعی اس کا پوائنٹ آف ویو غلط ہے اور پھر یہ جزاو سدا کا معاملہ ہو اب یہ جزاؤ سدا کیا ہے دیکھیے ایک تو جزاؤ سدا ہے جو آخرت میں ہونی ہے کہ جس میں ہماری نیکیوں کا اجر ملے گا اور جو ہم برائیاں کریں گے اس کا نقصان بھی ہوگا ہمیں تو یہ تو ہو گئی لیکن پھر یہ اگلا سٹیپ یہ بھی ہے کہ اگر ہم غلط حرکت کریں گے تو اس کی سزا بھی ملے گی تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ کیا پہلے سے کہ مختلف علاقوں میں اللہ تعالیٰ کے رسول آتے رہے جو اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچاتے رہے اور جن لوگوں نے مان لیا ان کو اسی دنیا میں جزا ملتی اور کوئی غلطی کرتے تو ان کو یہیں سزا ملتی اور اس کا یہ ہوا کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلہ السلام کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کی امت کو پوری کو اس معاملے پہ کیا کہ ان کو اسی دنیا میں جزا اور سزا کا سلسلہ ہو تو یہ نئی امت مسلمہ اس میں یہ قانون ہے اب یہ کیا ہے یہ جزا اور سدا کیا چیز ہے اس دنیا میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لیٹ سپوز اگر آپ آج ایک نیکی کریں کوئی نماز پڑھ لیں روزہ رکھ لیں تو آپ کو فرض کریں کہ آپ کی جیب میں فوراً ون ڈالر آپ کی جیب میں آ جائے تو کیا یہ ایک جزا ہوگی نا اور اگر نہیں نماز پڑھیں تو اسی وقت ایک زوردار قسم کا جوتا جو ہے ہمیں آگے پڑھیں یہ سزا تو آپ امیجن کریں اس طرح کی سچویشن ہو تو پھر تو ہم ہمیشہ نیکی پہ رہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السّلہ کی امت کے ساتھ یہ کیا معاملہ اچھا وہ کیوں کیا اس کا ہمیں کیا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ہمیں تک ایک پورا ایک پروف پورا لیبارٹری کے ساتھ سامنے آ جائے کہ جناب اللہ تعالیٰ ایسے معاملہ کریں گے ہمارے ساتھ تو یہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا اب یہ بنی اسرائیل کون تھی یہ حضرت ابراہیم علیہ السّلّلام کی ایک نسل جو کہ حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ ال صلی ہی کی اولاد ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں اسحاق اور ان کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ اللہ تو انہی کی یہ امت ہے اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں اسرائیل کا مطلب ہے یہ بہت پرانی عبرانی زبان کا یہ لفظ ہے اس کا مطلب ہے عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ تو یہ حضرت یعقوب علیہ اللہ السلام نے اپنا یہ ایک پورا ٹائٹل رکھا تھا تبھی یہ بنی اسرائیل مشہور ہوئی ان کے لیے یہ خاص طور پہ کہ کینان اور فلسطین یعنی ایک یہ پورا فلسطین کا ایریا اس طرف دعوت ان حضرات نے پہنچائی حضرت ابراہیم اسحاق یعقوب علی مصلی السلام نے اس کے بعد پھر مصر کی طرف ان کی امیگریشن ہوئی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دعوت کی پھر حضرت موسا اور ہارون علی مصلی السلام نے یہاں پہ دعوت دی یہ پیریڈ ہے نائنٹین زیرو زیرو ٹو 1200 بی سی تو اب یہ اس زمانے میں دیکھیے یہ پورا واقعہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی آتے رہے دعوت دیتے رہے اور لوگ نیکیاں کرتے رہے بنی اسرائیل کے لیے جزا کا عروج ہے کہ پھر تو یہ ہوا کہ اسی کی تفصیل آپ آگے ہسٹری میں مزید پڑھیں گے ابھی تو بیسکس میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت اور دعوت یہ ون بی سی کے زمانے کی ہے اب سے تقریباً تین ہزار سال گزر چکے تو اس وقت ان کو ایک بہت بڑا عروج حاصل ہوا اتنا کہ یہ دنیا کے سب سے بڑی سپر پاور بن گئے تھے اب اسی کی ڈیٹیل آپ قرآن میں پڑھیں گے بائبل میں بھی پڑھیں تو تب بھی یہی پوری سچویشن سامنے آتی ہے کہ انہوں نے نیکیاں کی تو اجر کتنا ہوا پھر بنی اسرائیل یہ پورے انحراف کی طرف آئے تو ان کی سزا کا ایک پیریڈ آیا اس وقت بھی اللہ کے نبی آتے رہے جیسے حضرت عزیر علیہ السلام حضرت ذکریہ حضرت یاحیہ حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ السلام کی دعوت تو یہ سکس ہنڈریڈ بی سے لے کے سیونٹی سی ای تک کا پیریڈ یہ گزرا اور اس میں ان کو مسلسل جوتے پڑتے رہے لیکن پھر حضرت عیسیٰ علیہ السّلّلام پہ تو آ کے یہ آخری معاملہ ہو گیا کہ جناب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السّلام کی جو رسالت ہے اس کو قبول نہیں کیا بلکہ آپ کو شہید کرنے کی کوشش پوری کی جو ناکام ہی رہے لیکن حضرت یہیٰ علیہ السلّۃ السلام کو اسی زمانے میں انہوں نے شہید بھی کر دیا ان لوگوں نے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست قسم کی سزا انہیں آئی اور سزا کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ پورے ہمیشہ اپنی ان کی جو پاور تھی ختم ہو گئی اور وہ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلہ السلام کے جتنے پیروکار تھے ان کے انڈر ہی رہے اور آج تک ایسا ہی یہ بنی اسرائیل کی ہسٹری ایک مختصراً میں نے عرض کر دیا اس کے بعد دوسری امت تھی یہ بنی اسماعیل یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسرے جو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلاحۃ السلام ہے ان کی ہے ان کو خاص طور پر جزیرہ نما عرب کی طرف یہ ان کی دعوت ہوئی سعودی عرب امان یمن عرب امارات علاقے اس میں ان کی دعوت پہنچی اور یہ ٹو تھاؤزنڈ 1900 بی سی اندازہ یہی ہے کہ اس ٹائم میں رہے ان کی دعوت اور پھر بیت اللہ میں حجر عمرہ کا پیریڈ بھی تب سے شروع ہوا پہلے بھی ہوتا ہوگا لیکن اس کو دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السّلّہ السلام اور اسماعیل علیہ السّلّہ السلام نے مکہ مکرمہ میں یہ سلسلہ شروع کیا اچھا اس میں کوئی نبی نہیں آیا یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر یہ معاملہ جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیریڈ سکس سی ای کا پیریڈ ہے کہ جس میں آپ پہ قرآن پاک نازل ہوا اور آپ نے یہ پوری دعوت پھیلائی ہے اس میں ایک میجر ایک مین سٹون جو ہے یہ کیا آیا کہ مدینہ منورہ میں ہجرت میں آپ کو حکومت ملی 622 سی ای میں اور دس سال تک یہ رہی اور اس میں پھر بنی اسرائیل کے لیے مسلسل سزا جو حضرت عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آخری دعوت بھی آ گئی یعنی ہوا یہ کہ اس دوران مسلسل جوتے ان کو پڑھتے رہے سیونٹی سی سے لے کے آج تک کی اور پھر ایک آخری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن مجید کے ذریعے یہ دعوت پہنچا دی جس کا مطالعہ کرنے لگے بنی اسرائیل کے لیے یہ جزا و سزا کی تاریخ آج تک جاری ہے اس میں آپ, میں کوئی بہت ڈیٹیل میں نہیں جاتا چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ابھی اب سے کوئی اراؤنڈ ایٹ ہنڈریڈ ایئرس ایٹی ایئرز گو اس زمانے میں کیا ہوا تھا کہ ہٹلر نے کیسے یہ بنی اسرائیل کو بنی کو خاص طور پہ کیسا جوتا ان کو پڑھا اور پھر بنی اسماعیل یہ جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی جو قوم اور امت ہے ان کے ساتھ بھی یہ جزاص کا معاملہ اس کے لیے ہسٹری کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو یہاں پہ بھی آپ کو جزابی ملے گی کہ بہت بڑی سپر پاور اور سزا بھی ملے گی کہ جب کچھ غلط حرکت کرتے تو ان کو سزا بھی کیسی ہوتی تو ہمارے لیے یہ پروف ہے کہ جناب ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونا تو اب یہ دیکھیے کہ یہ ایک خاص ایریا تھا کہ یہ بنی اسرائیل کا ایریا تھا فلسطین ایجپٹ اور یہ پورا ایریا فلسطین سے مراد کہ جس میں آج کل کا سیریا لبنان اسرائیل جارڈن یہ سارا ان کا ایریا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایریا یہ مکم کرما اور آپ سے یہ ہر طرف یہاں دعوت پھیلتی رہی تو یہاں تک یہ کیوں اس ایریے کو اللہ تعالیٰ نے ٹارگٹ کیا کہ بھئی یہ بہت عرصے تک اور آج تک بھی یہ دنیا کا عین درمیانی ایریا ہے تو یہاں تک پوری اور قوموں تک پورا یہ میسج پہنچتا رہا تو یہ سلسلہ اس کی ہسٹری کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ نظر بھی آئے گا اور جو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو تاریخ ہے اس کو بھی آپ دیکھیے تو یہ ایریا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت یہاں تک پہنچی پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ تک یہ یہاں تک میسج اور ان کی حکومت بھی یہاں پھیل گئی اس کے بعد پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور پھر ان کے بعد اگلی قوموں میں یہ دیکھیے یہاں اسپین تک اور مراکش تک اور ادھر یہ افغانستان اور پاکستان کے ایریے تک ان کی دعوت پہنچ گئی اور یہ دنیا کی سپر پاور ہے تو یہ ایک ہسٹری ہے اس کا آپ اگر مطالعہ کریں گے تو کر لیجئے گا تو اس کی اس کے لیے میں اگلے لیکچرز کا ارادہ بھی ہے تو یہ اتنا بڑے ایریے تک یہ دعوت اور اس سے ہوا کہ اب یہ باقی غیر مسلم دنیا جتنی باقی تھی ان تک پورا میسج پہنچنے لگا تو اب اس پورے بیک گراؤنڈ کے ساتھ اب, اب ایک بار اس کا دیکھیے کیا بنی اسرائیل اتنے عرصے تک جوتے کھانے کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اب ان میں آئی تو انہیں کہہ دیا گیا کہ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی اور میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور مجھے اس سے خبردار رہنا یعنی یہ تھا کہ بھی یہ تمہیں ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ تم اگر نیکی کرو گے میں فورا اجر دوں گا اور برائی کرو گے تو یہیں پہ صدا ملے گی تو اس عہد پہ پورا آ جاؤ تو تمہیں میں دوبارہ کروں گا تو اب یہ ان تک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ میسج پہنچ گیا اس کے بعد پھر بتایا کہ اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے اس چیز کو تصدیق میں اتارا ہے جو تمہارے پاس ہے یعنی یہ خود بنی اسرائیل کی اپنی بکس میں آج بھی بائبل میں آپ کو میں دکھاؤں گا اگلے لیکچر میں کہ کس طرح سے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پھر یہ میسج پہنچتا رہے گا. اس قرآن میں بھی آیا اور سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جانا اور تھوڑی قیمت کے عوض میری آیتوں کو نہ بیچنا اور میری غضب سے بچاؤ اس کی ڈیٹیل کیا اس کا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مطالعہ کریں گے اور حق کو باطل سے نہ ملانا یہ حق کو چھپانے کی کوشش ہے اور جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش نہ کرنا اب کیسا کیا تو اس کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم لوگ देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या हरकतें की अच्छा हमारे लिए क्या इंटरेस्ट है हमारे लिए इंटरेस्ट ये कि हमें इन चीज़ों से बचना है जो बनी इसराइल के लीडर्स ने क्या मामला किया है तो रियली थैंक यू वेरी मच फिर इनशाला अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं जजाकल्ला